זו תמונה שלי, סטדיון פנווי, סטדיון הבייסבול המפורסם בבוסטון. ומה שאני רוצה זה שנמצא, אם יש לנו חובט שמכה בכדור, בדיוק כאשר הכדור מטר אחד מעל התחנה. כן, הוא חובט בו, בכדור, והוא מכה בזווית מושלמת של 45 מעלות, שזו הזווית האופטימלית לשלוח משהו למרחק. אז אני רוצה שנמצא מהי המהירות, או כמה מהר צריך להכות את הכדור, או מה צריכה להיות המהירות ההתחלתית בכדי שהכדור יעבור את גדר המגרש שמכונה שם המפלצת הירוקה. כדי שזה יהיה הומראן, כלומר הקפה שלמה אוטומטית. אז מסלול הכדור יראה כך, ואני רוצה למצוא כמה מהר, כמה מהר צריך להכות בו. המפלצת הירוקה היא בערך 96 מטרים מתכנת הבסיס, ובגובה של 11.3 מטרים. אז בואו נחשוב על זה רגע. המהירות ההתחלתית נראית כך. אנחנו מתחילים אה, מטר אחד, אה, גובה של מטר מעל תחנת הבסיס, המסומנת במשטח, והוא מכה ב-45 מעלות במהירות מסוימת. בואו ננסה לסרטט כאן איזה תרשים אה, סכמטי של העניין. יש לנו פה את הכדור בגובה מטר מעל הקרקע, והוא חובעת בו, נכון? זה הוקטור הזה. הזווית עם האדמה האופקית היא 45 מעלות, 45 מעלות, הגודל של הווקטור הזה, נכון? החץ שציירנו עכשיו, נקרא לזה וקטור המהירות ההתחלתית, והגודל של זה נקרא לזה מהירות התחלתית בעוד קטנה. זה אינו וקטור, אלא גודל, כן? חשוב לשים לב להבדל. אז נסמן את זה כאן, Uh, איך נוכל לייצג את הווקטור הזה בסימון הנדסי, ובכן רק צריך למצוא את הגדלים של הרכיבים האופקיים והאנכיים, או רכיבי ה-X וה-Y. אז הגודל של הרכיב האופקי יהיה VI, זה הגודל כפול הקוסינוס של תטא, נכון? זה ממש uh, טרגונומטריה בסיסית, נתמק בזה בסרטונים הבאים. זה VI כפול הקוסינוס של תטא, זה הרכיב האופקי, הגודל של הרכיב האופקי. הגודל של הרכיב האנכי, הסינון זה מספר פעמים בעבר, זה הגודל של הווקטור כפול סינוס של תטא, תטнев prone, ו כפול סינוס תטא, ולמעשה אנחנו יודעים מה זה תטא, לכן לא צריך לרשום תטא. נכון? אנחנו כבר יודעים מה הזווית. תטא זו אות יוונית שמשמשת משמשת לסימון זווית, אבל אנחנו כבר יודעים שהזווית היא 45 מעלות. לכן נגיד vi כפול הקוסינוס של 45, והרכיב האנכי יהיה הגודל של הווקטור שלנו, vi res, וי כפול סינוס של 45. גם הקוסינוס של 45 מעלות וגם הסינוס של 45 מעלות הם השורש של 2 חלקי 2. אז זה לדעתי הכי קל לזכור, למרות שאפשר להשימש במחשבון אם אתם לא זוכרים את זה. אבל עדיף לזכור, שורש 2 חלקי 2. אם כך, אם אנחנו רוצים לרשום את הוקטור שלנו, וקטור המהירות ההתחלתית, אני עכשיו חוזר ומדגיש שהוקטור... שווה לסכום של שני הווקטורים האלו, זה הגודל של הרכיב ה-X, שהוא VI, כן, VI, המהירות ההתחלתית, כפול השורש של 2 חלקי 2, למעשה אני ארשום כך, זה שווה לשורש של 2 חלקי 2, כפול VI, כפול הגודל של המהירות ההתחלתית, כפול, והכיוון, זה רק הגודל, נכון? זה רק הגודל, כפול הכיוון, בכיוון ה-I, נוכל, נוכל להכפיל את זה, בבקטור היחידה, I, שנותן לנו את שלנו. אז נעשה את זה בכתום. לבקטור היחידי i יש גודל 1, וזה בכיוון החיובי של ציר ה'x'. x זה מציין לנו את הכיוון, ואנחנו נעים בכיוון החיובי של ציר ה -X. עכשיו בואו נעשה את אותו דבר לרכיב האנכי. הגודל של שורא 2, 2 vi, וזה נע בכיוון החיובי האנכי, נכון? או שנוכל להכפיל את זה ביחידת הווקטור j, זה וקטור שיש לו גודל של 1, בכיוון החיובי של ציר ה-y, ולכן אנחנו מכוונים את הגודל כך שנקבל את הווקטור הזה. כעת מה שנרצה לעשות, זה לחשוב על ההעתקה שתהיה לכדור הזה, על מנת שהוא לעבור את הגדר, לעבור את המפלצת הירוקה. לכן בכיוון ה-x זה יהיה שינוי מרחק של תשעים ושישה מטרים, זה מה שהוא צריך בכיוון ה-X, תשעים ושישה מטרים, ובכיוון ה-Y, הגדר בגובה של 11.3 מטרים, אבל הכדור כבר מתחיל מגובה של מטר אחד מהקרקע. לכן הגדר, אני רוצה שזה ברור שזה לא בקנה מידה, אוקיי? זה רק סרטוט. בואו נרשם זה, ב... נעשה זה בצבע אחר. אני זה בירוק, זה טוב, אז הגדרי בגובה של אחד של שני נקודה שלוש מטרים, אבל שינויה בגובה אמצעי, אני יצרת הגדרי, נה, זה לא זה אחד של 11.3, נקודה שלוש, אבל בסדר. נגיד שזאת אחד מטרים, אנחנו מתחילים בגובה מètre אחד, אז אנחנו צריכים לעלות לתפס רák, אسر נקודה מטרים. לכן הatak צריך להיות אسر בכיוון הנחיה. אם אנחנו רוצים ממש כאשר זה עובר את הגדר, כן? בדיוק משפשף אותה מלמעלה, זה צריך להיות שם, אם זה מגיע ממש לקצה הגדר, נמצא את וקטור ההעתקה ונמצא את המהירות, מהירות אף יותר גדולה מזה תגרום לכדור לעוף עוד יותר רחוק, מהר וגבוה יותר. לכן, בדיוק בקצה הגדר, כן? אם אנחנו רוצים שזה ישפשף את קצה הגדר, וקטור ההעתקה, אולי נקרא לזה ההעתקה הנדרשת, כן? כאשר זה 96 מטרים בכיוון x נרשום אין נססרי, ההעתקה נדרשת, כאשר זה 96 מטרים, 96 מטרים, בכיוון ה-X, uh, לא נרשום יחידות עכשיו, למען הפשטות, זה 96 מטרים uh, לכיוון ה-X, וגם עם ההעתקה חיובית, של 10.3 מטר בכיוון ה-Y, לכן, ועוד 10.3, uh, כפול וקטור היחידה J, זו ההעתקה הנדרשת. בואו נחשוב על ההתקה כפונקציה של זמן שחלף, ואז נמצא את המהירות הנדרשת כדי לקבל את ההתקה הנדרשת בנקודה זו, כדי לקבל את ההתקה הנדרשת. ההתקה שלנו היא פונקציה של זמן. נרשום כאן. ההתקה היא פונקציה של זמן. במקום לרשום Delta T, כפי שעשיתי בסרטונים האחרונים, אני פשוט לרשום זמן, אך זה זמן שחלף, מאז המכה בכדור, אין, זמן שחלף מאז המכה בקדור, אפשר לראות את זה כההבדל בזמן מאז שהכדור נחבט, אך אם נחסוך לנו את רישום הדלתה שוב ושוב, זה יפשט את הכתיבה מעט. אז זה יהיה שווה, אה, והוכחנו את הנוסחה הזאת בעצמנו כמה פעמים, אותה במספר סרטונים, אך הנוסחה שהעסקנו, הנוסחה הכללית, היא שזה שווה למהירות ההתחלתית כפול הזמן שחלף, השמשתי בדלתה זמן בסרטונים, Uh, ועוד וקטור ההעצה, כן? ו... ועוד uh, וקטור ההעצה שלנו, uh, a, נכון? זה הוקטור של התאוצה. המהירות ההתחלתית היא גם וקטור ועוד וקטור ההעצה, כפול הזמן בריבוע, כפול הזמן בריבוע, ראינו את זה מספר פעמים, אך מה שנחמד זה שמשום שרשמנו כבר את השטויות שלנו בסימון הנדסי, כעת אפשר פשוט להמשיך וליישם את הנוסחה שעיסקנו בכמה סרטונים. אך לפני שנעשה את זה, עולה תשאלו, אבל מה יהיה וקטור ההיעצה אם נחשוב עליו בדו מימד? נכון? אם שאלתם, וקטור ההיעצה זה ההיעצה עקב כוח המשיכה על עצם בנפילה חופשית ליד פני כדור הארץ, לכן זה יהיה, לא יהיה לזה רכיב x, אפשר פשוט לרשום 0 של i, כון אין לזה אה, ברכיב ה-X, לא חייבים לרשום. ורכיב ה-Y זה מינוס 9.8. שוב, אני לא אשומת היחידות כדי לחסוך זמן. אז זה 9.8, מטר לשנייה בריבוע בכיוון ההנחי, לכן נכפיל את זה בבקטור היחידה J. במינוס 9.8, וזה יהיה מכוון למטה. והמינוס 9.8 זה בגלל כוח המשיכה. יש לנו כעת לדעתי את כל מה שצריך. כעת מה שנעשה זה לרשום שתי מגבלות, ואז נוכל למצוא את הגודל של המהירות ההתחלתית. אוי, אנחנו קרובים כבר לגבולה 10 דקות. הסרטון הזה מתארך לנו קצת. כל מה שלא נספיק עכשיו, נספיק בסרטון הבא. אז עכשיו הכנו את הנתונים לבעיה, זה זמן טוב תבדקו, תנשמו, תתעבררו, ונמשיך בסרטון הבא.